Záhada opusteného sídla Príbeh napísaný pomocou umelej inteligencie Jet GPT. Záhada opusteného sídla Minulosti sa tu nachádzalo veľké sídlo bohatej rodiny Bolo to náhľaderné miesto s rozsiahlými pozemkami a s nádhernou záhradou ktorá sa pred rokmi starostlivo udržiavala, ale potom sa stalo niečo zvláštne. Jedného dňa sa rodina jednoducho stratila a dom zostal prázdny. Nikto nevedel, kam sa všetci členové rodiny podeli a nikdy sa už nevrátili. Sídlo zostalo prázdne a postupne sa začalo rozpadávať a tak stáhalo opustené a neudržiavané roky. Niekedy však v noci sa z domu ozývalo zvláštne šupotanie a zšepo. Tí odváženejšie hovorili, že videli okná a dvere sa samé od seba a že počuli tiché kroky v chodbách. Ľudia hovorili, že dom je prekliatý a že sa s ňom dejo zvláštne veci. Jedného dňa sa však objavil muž, ktorý chcel toto sídlo kúpiť. Nikto nechápal, prečo by niekto chcel kúpiť také zvláštne miesto. Ale muž trval na tom, že mu sídlo patrí. Keď sa tam však presťahoval, veci sa začali diať ešte zvláštnejšie. Obrazy na stenách sa zmenili a na oknách sa objavovali čudné písmena. V noci sa ozývali hlasné výkriky a zvláštne zvuky. Jedného dňa sa muž rozhodol zistiť, čo sa v skutočnosti stalo s rodinou, ktorá kedysi tom vlastnila. Rozhodol sa preto prehľadať dom, a všetký jeho skryté zákutia. Po mnohých dňoch pátrenia a prehľadávania našel tajnú miestnosť, ktoré bolo staré a zaprášené per-Gamenové písmo. Keď ho prečítal, uvedomil si, že rodina bola v minulosti zapletená do nebezpečného kultu a že sa pokúsila vykonať temný rituál. Kult sa však obrátil proti ním a celú rodinu zavraždil. A tak sa rodina stala súčasťou prekliateho sídla. Muž sa rozhodol, že sa musí niečo urobiť a ukončiť toto prekliatie. Začal hľadať spôsob, ako by mohol pomôcť rodine a zastaviť prekliate sídla. Po dlhom bádení sa rozhodol skontaktovať so známym, ktorý sa venuje odstraňovaniu prekliatí. Tento známy mu pomohol pripraviť sa na rituál a ukončiť toto prekliatie. No po niekoľkých týždňoch, príprav sa muž odvážal ísť do tajnej miestnosti a vykonať ten rituál. Bol to náročný a nebezpečný proces. Ale nakoniec sa mu podaralo prekrátie zastaviť. Opatrenie prehľadal celý dom a uistil sa, že už nie je nic zlého. Všetko sa znalo byť v poriadku. Muž sa rozhodol, že bude Silo renonovať a spraví z neho krásne miesto. Ako to kedysi bolo? Po niekoľkých mesiacoch tvrdej práce sa mu to podarilo a sídlo sa opäť stalo nádherným miestom, ako kedysi bolo. No tej doby už nikto nepočul zvláštne zvuky, ani nevidel támne písmena na oknách. Sídlo sa stal oblúbeným miestom pre turistov a bolo plné z života a radosti. Muž si uvedomil, že jeho odváženom kroku a razovnosťu ukončiť prekliatie sa domov podarilo zmeniť z temného a zlého miesta na miesto kde sa ľudia môžu cítiť šťastní a bezpeční. Po niekoľkých rokoch od zastavenia prekvietia a rekonštrukcie sa však staví v dome opäť zvláštne veci. Tí, ktorí sa v dome ubytovali, si všimli, že sa okná a dvera otvárajú a zatvárajú samé od seba, a že sa v dome počujú neznáme hlasy. Stení sa začali trieštiť a praskať, zahádne stopy Seanovna ukazovala na zemi, že sa podome dome niečo tlumné a nebezpečné. Muž, ktorý si kedysi odvážil prekliatie zastaviť a rekonštruovať sídlo, bol zmetený. Nechápal, prečo sa všetky tieto veci opäť stávajú. Rozhodol sa znova kontaktovať svojho známeho, ktorý sa venuje odstraňovaniu týchto prekliatí, aby mu pomohol objasniť túto celú záhadu. Po niekoľkých dňoch pátrania a bádenie sa ukázalo, že niekto skutočne vytvoril nové prekliatie na dome. Muž, ktorý kedysi dokázal prekliatie zastaviť, sa teraz musí postaviť tvárou tvár novému, ešte silnejšiemu prekliatiu, aby zachránil dom a jeho obyvateľov. Avšak tento rastobudenie nebude také jednoduché ako predtým. Tento nový zápas proti silám temnoty bude náročnejší a nebezpečnejší ako kedykoľvek predtým. Muž bude musieť čeliť rôznym zkúškam a záhadám, ktoré ovplyvnia nielen jeho život, ale aj životy tých, ktorí sa rozhodnú zostať v tomto záhadnom a prekvietom sídle.